Чоловік у книгах рився з ранку й до Жінка вийшла із квартири і мовила сусіда. Ти, в певну, не клич Івана, він за розум взявся. Все читає читає книгами, обклався. А сусід собі подумав, значить, все в порядку. Не збрехав, що десь у книзі.